السلام عليكم شباب شلونكم شخباركم؟ طبعا يا جماعة رجعت لكم مرة ثانية بلعبة هورايزن ولكن يا جماعة هالفترة هذه أنا صاير ما قاعد ألعب هورايزن إن شاء الله إني راح أغير وألعب ألعاب ثانية ولكن يا جماعة اسمحوا لي هالفترة راح أقطع شوي تقريبا على اليوتيوب أو يمكن ما أقطع فعلى حسب لأن تقريبا صارت لي امتحانات وفترة امتحانات فقاعد أراجع وقاعد أدرس فعلشان كذي أنا يا جماعة فشوي راح لبك بين الدراسة وبين التصوير فعلشان باخذ لي بريك قليل تقريبا بشهر او يمكن اني اصور فيديو بالعاده اني انزل انا كل فيديوين بالاسبوع راح يمكن راح انزل كل فيديو بالاسبوع اذا قدرت واذا ما قدرت يا جماعه فسامحوني ولا تزعلون ان شاء الله اني راح اصور اول ما ارجع وراح ارجع قويه ان شاء الله وراح اصور اشياء وايد احلى احسن من اللي قبل وبس يا جماعه ما اطول عليكم لا تنسون اللايك وسبسكرايب واشتراك بالقناه اذا ما كنت مشترك اشترك وخليكم مع المقطع طيب. أن الأمور تسير في صالحي. أيوه. خرده. عشان له صوت الاندفاع مجدداً. صوت الاندفاع، هذا شكله المكان اللي يسنون فيه الآلي بعد، قربت عنده. بطل بطل. سأجد طريقة لعبور القشرة oh. hey. صار مصاخر، كل ما تلذ بنفسك وكل تاخذ اشياء قوية وتقوي اه تاخذ تفتح لك مهارات يصيرون اه ايزي، اه كانوا يصيرون منوب عرفتوا؟ وين؟ شلون اسعد اصلا؟ بصعد فوق اصلا، شلون؟ حسنا هذا سيدخلني وين يدخلني؟ لا مالا شغل هذا عشان اذا كنت بسوي اني اتجنب الاليين اللي كانوا موجودين <تصفيق> يعني هذا المكان صح او شفتك يطلبني وبس هو راح يدخلنا داخل الحين لا يصير انزل ايه ايوه اوه وي وي لازم كل شويه أب أب أب اعكس اتجاه واحد يعني يلا وصلنا ليس هذه المره ايها الصغير اي أيوة والله يا صغير يلا مع السلامه ايوه هذه البوابه وصلنا وخلصنا كل شيء نمشي ورانا هذا الروبوتات تجمع الوقود من البراري وكله يصب هنا قدمي للقلب <تصفيق> <يصب> <تصفيق> <تصفيق> يا عمي هذا المراقب غثني بخر ما خلاني اسمع شنو تقول وييييي هذا الشيء هذا الشي هذا بعد هني خلصت كلهم بس هذا ما قد شيء بس قد يجمع وقود بانزين يلا قاعد يصنع شيء شيء من هذا لا حول الله <تصفيق> شلون ما شفته انا؟ والله شو ما شفته؟ لا ما يصير شنو؟ أوه اوكي صعب؟ صح شو السالفة؟ كانك خلصت بس جاي يقول لي في شيء ثاني اوه هذا خلصته اي والله علي الذهاب الى هناك لبطني هذا الوحش العملاق اي وين البطن الوحش العملاق هذا وينه؟ ها؟ هذا يمشي سريع وين صيدة هذا؟ يلا راح القمني واحد راح القمني واحد. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سوينا سريع عشان ما امسكه. علي الذهاب لهناك. ايه الذهاب هناك كان كان والله كان قاعد يصنعون. انا مستغرب قاعد اقول هذاك شنو؟ شو السالفه؟ في شيء يصنع هنا. هذا قيسنا شنو؟ وصلنا قاعد يعني يسوي اخطبوط آه تمساح خزلي انها غاضبه ماذا غاضب هذا شوف الصيد قاعد هذا يجي بحته وايد هذا بس الطقا لي فوقا والموت اسمعني <تصفيق> شي قوي حامضيلي طلع شيء مطقه بس يلا ما عليك خلنا يلا بابا تعال تعال يلا يلا بابا هذا الامر يزداد صعوبه بسرعه ولا ليش ليش نغيره؟ هذا قوي. يا والله غيروا مكانه. هي. <تصفيق> وحده. تعال يلا. يلا مع السلامة. لازم تعسبون الواحد انتم. جيب فلوسك، اغراضك انت. سيفيدني هذا. باردة البنت وايد باردة. لعبتي الأجرة. اردت ان سأتجاوز أنظمة الروبوتات. ان اردت اللي راح يعطينا إياها. أوكي. اردت ان اللعب اقدر استحكم بالخطبوط واوووو اووو حتى راح اقدر العب بالسارميندر ما ادري شنو الثور والله ما ادري شنو هذاك لا يمكنك افساد صيدي اي والله لا يمكنك افساد صيدي يلا اسوي الدرج يلا مع السلامه من المكان هذا روحليه خلصت هذا بقى اخر اثنين بس اتاكد اذا في شيء ابني انا بسوي هذه بعدها بسوي هذا هذا شنو بنكر ولا بوابه ولا طياره هذي ما ادري شنو هذا شكل ممشي مال البنكر اذا كان في حفره تحت ولا شي عرفته طي... ليش طلع برا يعني بس خنشوف قصته اوكي ما يطير فوقي ما أدري من وين اسعد لك اقترب من مصدر الاشارة وين اسعد له اصلا يجب ان اقفز فوق طويل العمق من هنا <تصفيق> من هنا تسلق <تصفيق> نحو راسي مبكرا التسلق <تصفيق> على راسك شوف الوصفه <تصفيق> الحين قلنا ناويني عشان تنكرات سيستم معين فينك؟ شكله في بنون سيلا روت روت والله حلو فتح لي اشياء المهم انا بعدي بهالمكان انا مو رايح هني فبروح ل بروح اسوي هذه بعدين بروح عند هذا ما راح تمر منام وهو هذا المكان المحدد في مصلات أورلاند. ثلاثة عشرات هي مكان وأسر عائلته. جذبوا إلى هذا، كما حدث معي. so this is as high as we go? ها؟ اوكي تكلمت بالإنجليزي. صوت وايد حلو بالإنجليزي. صوت وايد حلو بالإنجليزي يا جماعة. شكلي بحول إنجليزي. قديم. <تصفيق> أنا شفت واحد بس حطيني في خوف هذيله إني وخروه إني. أختك يا سبني. هذي شو صفيقك؟ عند البحر والله في مخفيين يمكن في فبعدين اقدر استغل اقدر اسير نفسهم. ايوه هذا نزل لي. كانه كبير هذا. بس خل نوخر عنه. ذات اشارة اخرى. اشارة اخرى. في اشارة. من مصدر الاشاره ما ايوه هذا هو لا تظل كل راسي طويل العمر كله من إني. ايوه <تصفيق> كلش من, من اصلا هذا منو هذا منو هذا منو شنو جاي يسوي حركات يده قاعد تسير ولا البطاقه تتطور ولا شنو؟ <تصفيق> سبقني ما اقدر اسعد اي هنا ستكون بقعة جيدة للقفز فوق طويل العنق خوش بقعة اي والله يلا طويل العنق يلا حسنا وقت التسلق نحو رأسي تعال يا بابا تسوي لك ابجرايد يا طويل العنق شكلك لك من سنين ما حد سوالك ابجرايد صيانه خفيفه لا تزعل ها بيانات عليك بس يلا عطى واحده بعد سلامة دولة هو شك بريت ها لا تنسى بس لا انسى شنو ما فهمت اوكي بطلت ذيلا انا اوه ليكون هذا المكان اللي خاطفين هداك عائلة أولن ولا مو هو باقي واحد اثنين ها ما بقل اثنين بس خلونا نسوي هذه هدوء هدوء هذه اخر وحده هذه اخر وحده اسويها وبس ما في شيء بعد قاعد <تصفيق> تسولف بالانجليزي مره تسولف بالانجليزي مره تسولف بالعربي والله حلو يمكن في كلمات مو معربينها صوته حلو في الإنجليزي اذا تبوني حول انجليزي يا جماعه الكلام اه اكتبوا لي بعد بالوصف اذا تبوني حول انجليزي او اذا عربي احلى تعودتوا تعود على العربي <تصفيق> ايوه وصلت بس هذول المه... مستحلين المكان هذيلك انا ماذا يفعلون هنا لست على ثقه ما كان ذلك اي والله هذا ايش كانوا يسوون صندوق عتاد ارك اخطر احدا ولك ابي اعديهم كذي بدون ما حد يدري تعالوا الى هنا انها قادمه من هذا؟ شلون شافني هذا مو متاكد اني انا بي يلا مدام لازم نذبحهم حلو بس ماتوا كلهم. كلما نظفنا المكان يفتحون حجرة جديدة بحق الشمس. اه اوه انها تتسلق فوقنا. اطلع الباب ينفتح وانا ما ادري. آه. كلما نظفنا المكان يفتحون حجرة جديدة بحق الشمس. لقد سئمت المكان. هذا ميت شلون قاعد يتكلم؟ يا لي من حذرة كان هذا مرجلا يوما لكن البرية دخلته والان العدو واللي من هذيلا ما يخلصون انا احاول اتجنبهم وبروح عند البوابه بس وين هالبوابه؟ حان وقت سقوطه <تصفيق> موت يلا اوه سمعوني؟ لا اي ما سمعوني هذا اخر واحد هذا <تصفيق> الا شو مسويين؟ ذابحين ال شو اسمه؟ العنق الطويل هذا ابو عنق. لقد نصرفها. كان انخسافا كبيرا. والله تصيرني صاير هني؟ نذالة. والله الناس آه. طلعت مهينه. هذا يمكن مكان ابو العنق. رفقة! شيء هذا؟ شيء تصارخ؟ شو شي تصارخ؟ هدي هدي. آه. آه. لا تسمحوا لنا. قاتلوا. وجهك الآن. آه. <تصفيق> <متحدث> وصلنا هذا منو؟ في واحد طق شوف هذا ابو عنق والله مسكين شلون ذابحينه، ابي في علامة فوق فوق راس ابو عنق يمكن في شيء اقدر اسويه او اني ايوه هذه شنو هذا؟ لا جايزه قصدي صندوق العب العب كل الاكل هذا الادوية وصلنا للمكان الاساسي كنا تحت اطبقه واصل ولا لا لا اشفني ما طبيت كان بطب ايوه ايوه هذه. هذي شنو اما دابحين كل شيء شنطاق دابحينه حتى ما بقل بس اهكرة وخلاص جاهزون ام لا فلنرى مما هم خائفون لكننا لم نهزم خل نشوف شريش خايفين هم شوف الوصافه علي وترا تلك هي سأتجاوز انظمة الروبوتات ماذا فعلت؟ حتى ما يساعدني انا سويت فلوس ماذا فعلت؟ خوفتكم هاي المنوف اختفى شكل هذا البطل القائد قصدي احذروا لقد اطلقت الروبوتات اي روبوتات؟ الماوس <تصفيق> كانت تخزن هنا روبوتات او تصنع اي والله روبوتات طلعت من المكان هذا شكله المكان راح ينفجر. اه هذا الاحتكاك. متعاقبون. ايوه. خلصت. الصيد وبدأ القتال. مع السلامة. اي اه. انا رجعت. اه اوكي. هذه تطلع قدامي. ايوه. لقد كدت اخرج، مع السلامة يلا يا جماعة والله الأوليين قاموا قاموا شكلهم مخزونين الأليين ما يدرون. مخشين مكاننا أن كل شيء خربان وطافي أنا بتحكي بتحكي تقوني تقوني تقوني أنا افتح البوابة افتح كل شيء عنهم. دقوني دقوني بس دقوني أنا خليني أطلع من المكان. أوه حركة حلوة. <تصفيق> انيا لها من عمليه بشيء سويته انا كان معي. سويت انا المهم خلصت هذا كله العب على ما الحين كل الحيوانات قاعده تحتها من المكان ولا كان صار شيء خلصتها ايوه سويتها كلها الحين اقدر اسيطر على الحيوانات كلها بس بنسوي تيست على هذا الحيوان. هذا يطلع ثلج. رفيجك مات من نفسه. سوقه. ايوه. والله صار. التسلل والهدوء يحققان الهدف. كل الحيوانات اقدر اسوقها يا والله شيء حلو. أي حسباني طلعت